قلبي بكم يا ال طه قلبي بكم يا ال طه مغرم وبحبكم ذائب ومتيم وقفت لمدحكم فإذا وقفت لمدحكم أترى صلى الجميع عليكم وسلموا صلوات <تصفيق> أنا الوالهان أنا الوالهان أنا الوالهان وأعرف قيمة الشوق ويندن العشق ما بين واذا تسألني من هو العايش وياك، واذا تسألني وين هو العايش وياك، اقلك حدر وبس هي نلقى الفرائش يا, <مدالح> يا يا, يا الورد نلقى يا, يا لأن لأن, لأن, لأن الورد وي وي وي يا جاذبي <متاز> علي الدر والناس تربايا ترابا وقلبي في محبته تربايا ترى وعين في طريق الحياة ترى وسميت بتربيته حمييه الحمي الصلوات هسه <تصفيق> احنا <تصفيق> رد نقرا بس العريس مات على ما يجي شي أنس فاصل يجي مهنا خابت آخر لا والله إبنار شوان شبي أنا ودي أنا أو شمعة فرا على واتي انا نحن نحن نحله وخوته به المسيا صلوات. كان قرانا قصيده للعباس ان شاء الله ان شاء الله على ما يجي العرس نختم احنا بس ما نشوفه الله يبارك بيه للوفه للوفه هاي الولاده نوره بالطف متصين مولدك يا بالفضيل نوره بالطف متصين مولدك يا بالفضيل للوفة للوفة, للوفه للوفه على محبه قمر بني هاشم الصلاه على محمد وآل محمد هسا جاوبون جزاكم, جزاكم, جزاكم الله خير الجزاء اي <سؤال> <صفيق> لن نفتح لن نفتح لن نفتح لن نفتح لن نفتح لِلْوَفَاءِ لِلْوَفَاءِ لِلْوَفَاءِ حَيِّ الولاده لِلْوَفَاءِ لِلْوَفَاءِ حَيِّ الولاده نُورَ بِنَطْمِ نُورَ ما يا أنت قيل بلفظين دورا بليط ما يتصين ما هول أنت قلين إل الولاده إل وفلي يا طلا صفك إل وفلي إل وفلي إل وفه أي والخوا صارت يوم صار العباس والخوا صارت أي والخوا صارت يوم صار العباس والخوا صارت خوه صارت يوم صار العباس والخوه صارت هلا هلا هلا هلا اي الخوه الخوه الخوه الخوه الخوه الخوه الخوه صارت يوم صار العباس صارت يوم صار العباس والخوه صارت هلا يوم صار العباس والخوه صارت اوه هلا اخوي هلا يا حزام ظهري اوه هذا اخوي هلا وين حسين يلا ايوه هلا خويا هلا يا حزام ظهري وهلا خويا هلا والقوة صارت يوم صارت عنباس والقوة صارت اي والقوه صارت يوم صار العباس، والقوه صارت يوم صار العباس والقوه هلي وللوفه للوفاه، ها يا الولاده، للوفه للوفاه، ها يا الولاده، نورا بلطف متصل مولدك يا بالفضل فظيل، نورا بلطف متصل، مولدك يا بالفضل فظيل، للوفاه للوفاه، ها يا الولاده، للوفاه للوفاه، ها يا الولاده للوفاه للوفاه ها ولاده للمجد ما ولدك يعلن هاي كلمات الوفه هاي كلمات الوفه انت للدنيا الجديده صرت حب وعاطفه وصرت نور عليه عليه ونورك انت من الصميد نورك انت من الصميده صار ما طفى صار ما طفى من على من عليه ماخذ ما شهاده من على من عليه ماخذ ما من علي من علي ماخذ شهادة ڨمر ويلم الجميل مولدك يا بن فضيل ڨمر ويلم الجميل مولدك يا بن فضيل للوفي الوفي الوفي الوفي هاي الولادة للوفي الوفي ها هلولا دا نور a better than with يا بل Molly Ducky I've been above it يا a better than إل هلا هلا مولدك يا فلفضيل النور النور النور النور بلطم تصير مولدك يا فلفضيل الوفي يا في الولاده و تفتشون في, في الولاده في الولاده في الولاده هاشمي هاشمي جاب السعاده هاشمي ها هاشمي هاشمي جاب السعادة هاي فرحتك تكتمل مولدك <sao> يا بر الفضل هاي فرحتك تكتمل مولدك يا بر الفضل الوفا الوفا يا ولاد الوفا الوفا هلا هلا هلا هلا يا ولاد الوفا الوفا هاي يا ولاد للوفا يا الولادة نورها نورها نورها نورها نورها نورها نورها نورها نورها نورها نورها نورها بلدها متصل مولد دقيقة بل فضيل نورها بلدها متصل مولد دقيقة بل فضيل للوفاء للوفاء ها يا الولادة للوفاء للوفاء ها يا الولادة الولادة وين للوفهاي ود وحق رب من جلال شنخ عباس بين يا جال بردر السيف من جاير مه اايه جال من جاال حصده بيه شب الغايا يا بري صلوات قسم بالتين والزيتون والصاد رداد الخطر عباس يا ابو الصيد و ويصاد قسم بالتين والزيتون والصاد رداد الخطر عباس والصاد نزل للمعركة يصطاد ويصاد ويصاد مثل عمر بن ود بالغاية برية صلوات أنا حبيتك أنا حبيتك لأن أنت الحسين أنا حبيتك لأن أنت الحسين وحقي أدلل أن خادمك أنا حبيتك لأن أنت الحسين او حقي ادلل وقولا خادمك، انا شفتك روح تتوزع حياة بقلبي رسمك يا الحنانك راسمك دربك الحب الالهي بكل ضمير دربك الحب الالهي بكل, الإله بكل ضمير وربك اللي اختار صورة وادمك انا مو عابس ولا جونو او حبيب لتن من بضمير <تصفيق> لا تنمن مهد ضميري فاهمك ابد لايه يا باب عيد لا حبيب ما حبيب ما ابد لايا حبيب وما حب غيره ابد لايه حبيب لا ابد وما صدق بيوم ادهار ابد لاي شعور وشوق واحساسي ابد لاي ابو اليم غرامي وهاي هي الصلوات عباس وين عباس هاسات هاسات هو ملا هاسات خوتها حسون جبور والنعم حسون اخويا اليوم فرحانين نتمنى آه تجينا بسرعه آه وبروح الحسين حسون اخويا اليوم فرحانين وبليل الزفاف فكنا مجموعين آه ونتمنى آه للشفاء ابجاه والحسن الحسنين وها خوته وبعد آه آه هي الخوه البيني وبينك جينا نوافي، هي الخوه البيني وبينك، الخوه البيني وبينك جينا جينا جينا جينا جينا نوافي، هي الخوه البيني وبينك، هي الخوه البيني وبينك جينا نوافي، هي الخوه وبينك،, وبينك. <تصفيق> اسمع ليلة حنتك وبعلي محروسة، ناس بضدتك يا الغالي محموسة على خدك أشوف رسمة البوسة محلاها بخدك هالبوس محلاها بخدك هالبوس محلاها بخدك, محلاها بخدك, محلاها بخدك صلوات